اخذ من واقع لحن الغياب اللي تغنى به واقوم تاركته الحناه ويعزفنا يا لنا الدعاء على ذكرا طواها الصدر يا مجروح وطبيب خاطر مجروح ودور عذر له لا لا ولا غيابه كذاب مسماره وثبتها الجفاف اللوح ولو ضال وقته لا طوال علي اهده هناك بعيد يا خيري ولي حش قام أرجعها <تصفيق> أنا يا صاحبي يا ليلى ورثنا لي يا نا وجرنا الوصل